جهه في المنظومه التربويه المناظرات التي سبقت سواء المناظره الوطنيه الوطني في عهد ابليسه المناظره الوطنيه في الجهه مؤخرا سوا المناظره الوطنيه في اتحاد الكتاب المغرب حول كله حول الثقافه ولا توصيه واحده من التوصيات تم تحقيق ولا واحد اذا يعني بمعنى انه ولينا تنخافوا على اننا غادي ممكن نصابوا ولكن اقول على انه في العرائش كمدينة لها التاريخ وإقليم بكامله، إذا بغينا نربط الثقافة في سياق الحقيقي وفي الاستراتيجية المقبلة الثقافية، فإذا يجب أن نرمم ذاكرتنا المدرسية أولا، ذاكرتنا التعليمية، في العرايش كاين مؤسسات تعليمية تحف الآن تتعرض للخراب، تحف وقراوا فيها الناس عندك مدرسة الإمام مالك الثانوية الإعدادية الإمام مالك تحفة يجب أن ترمى طريق بن زياد ماشي تحفة هذيك تحفة حقيقية يجب أن ترمم ولا تاريخ المعتمد والعباد التي درس فيها الكاتب شكري تحفة كبيرة يجب أن يعاد لها الاعتبار مدرسة لنا منانا أيضا مولي إسلام السلام بنو خلدون في الآن مدرسة في زعما تستحق أن نقول لنا مدرسة إذا ثم أن الكتاب جهة كتاب وشعراء وغير جهة يجب أن تدمج نصوصهم في المنهاج الدراسي رعينا من الشرق رعينا من الكتاب الشرق في المنهاج الدراسي دينا وهذه الهوية دينا هذه الهوية لنخلقوا على الهوية ديال إذا كنا عن على الهوية، ماشي في سياقها القاتل، أنا تنتكلموا على الهوية المتحركة والمتعددة والمتنوعة. خصنا إلا بغيتي مواطن تعرف الجهة، تيعرف تاريخ الجهة ديالو، وتيعرف الفضاء اللي تنتمي له، خصو يعرف الكتاب ديالو، والمثقفين ديالو، والتاريخ ديالو، والمعمار، المعمار اللي يحافظ ثم الجامعة، عندنا جامعة الملك السعدي، هي الجامعة اللي عندنا في الجهة، يجب توجيه الطلاب والطالبات. في بحث في على الجهه على الجهة وتبقى تكون على الجهه على التاريخ ديال الجهه على الجغرافيا ديال الجهه سواء في آه في جميع المجالات وبذلك سنحصل على آه كل ما يمكن ان نحصل عليه لتحصين هذه الذاكرة ولتحصين الثقافة في الجهة في تعددها وفي تنوعها وشكرا لكم ثم أشير إلى السؤال الأساسية بما أن مدينة أرائج هي وعدها الأساسية مدينة لا يمكن أن تكون لها سياحة أخرى إلا السياحة الثقافية الإقامات الفنية بمدينة أرائج بناء على التمات متنوعة في الحقيقة ستكون مدينة أرائج وشكرا لكم. شكرا